Pe îl spulver pe Tudorel Toader, după propunerea privind desgubirile pentru deinui, furați toți, ce e bine se fură. Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Ministrul Justiției, după ce Tudorel Toader a anunțat că Ministerul Justiției lucrează la un proiect de lege care prevede conferirea de desgubiri. Compensacii materiale, pentru perioada cât un deținut a stat în condicii necorespunstoare. Ce spune Tudorel Toader? Furaci, Stimați concepceni, furaci tot ce e bine să fur. a comentat la Digi24 jurnalistul. Anterior, Tudorel Tudor Eltoader a făcut precizări cu privire la modul în care vor fi desgubii de iniți care au stat în penitenciare în condiții necorespunzătoare. Hotărârea CEDO do prevede un recurs efectiv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 Să ne imaginăm ce cineva e IT cu o săptămână înainte de intrarea legii în vigoare, ei nu a mai beneficiat de recurs compensatoriu. Curtea European spune ce trebuie să le demeilor despăgubiri beneficii pentru perioada în care au stat în detenție necorecțunzătoare, a spus ministrul justiției. Ce spune Tudorel Toader, furaci? Stimați concedent, furați tot ce e bine să fu, ajungi la subliniere cerie, nu stai prea mult pe acolo, mai scrii o carte, mai vine o amnistie, mai un recurs în compensație, vine ceva, subliniere I la scurs subliniere IP, dacă e subliniere ti are în clan, o să prime subliniere T-subliniere I 12.000 de euro, pe lângă cei furat. Azi? Asta e, karate vrea hoc. Tici de ce? Pentru ce dacă furme toci, atunci nu se mai vede cum furi are de unde se fure cu adevărat subliniere-i de înalt clas. Noi, ce ni subliniere-i a ce putem fura? bax subliniere. -i subliniere.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 E greu să crezi, când el era subliniere F la CG, când nevasta era subliniere flacej celor două personaje care nu cel cau pe la protecția copilului, ci în schimb erau la partid. Vrea să spun dragnea nu subliniere tia cine e în subordinea nevestei sublinierei cine lucrează la partid. E ca subliniere-i cum n-are subliniere ti-un gospodar ce i se întâmplă în vetatura cu caprele subliniere-i nevasta din cas. Direcția asta e gre subliniere IT, eu i-a subliniere sugera lui Dragnea să merg pe urmat direcție mai populare, ii ce a făcut? Le-a pus si el pe alea doua de la partid la nevastă. Adică în cara asta se dau tunuri de miliarde pe i. Matale nu făcea sublinierea. Asta e direcția. A complicit cisteia cel duce? Ce a făcut? Care e problema? Ce tot facem a sublinierea? Asta e cel mai periculos lucru, nu atacul asupra justicei, dna sau asupra serviciilor. tot ce încearcă coalicia de la putere, ci ce vor să induc starea de complicitate de sus până jos, care era specific comunismului sublinierei care nu a fost recunoscut niciodată. După 1989